Війна почалась 22 червня, а 27 червня нам уже дали, папі дали три повозки, і він три єврейські сім'ї, він був головний і ми евакуювалися. 83-річна Сусанна Кас. пригадує, як для її родини розпочалась у 1941 році Друга світова війна. Тоді їй було три роки. Усе, що передала родина Сусані, вона записала за розповідями батьків у зошит. Няких фотографій нашого дитинства не залишилось. Ніяких фотографій нашого дитинства не збереглося, адже евакуювались тільки. Наша мама за паспортом Клара Абрамівна Ахая її звали. Троє дітей – Арон, Сусана, Майя. мамана сестра Соня з сином Захаром. Вона ще була вагітна дочкою Анютою. Наш тато дядько Мотя, чоловік тітки Соні. Вони були вже на фронті. На п'ятий день війни, розповідає Сусана, її батько вивіз родину із Зінькова. Дорога їх наздогнали німці. Родині вдалося знову врятуватися. Коли ми їхали з Хмельницького, тоді Проскурів по дорозі на Вінницю нас догнали німці, але папа там же єврейські дома були закриті, він ломіком двері відкрив і поселив всіх наші ці всі три, три сім'ї. Під час евакуації родині Сусани вдалося дістатися Узбекистану. Там вони прожили 4 роки до завершення війни. Жінка пригадує батькові розповіді для дітей. Він зібрав цих дітей і розповідав нам таку сказку, що кінчиться війна. І ми повернемося в Вінківці, і буде їхати під воду з картошкою, і буде падати ця картошка, і ніхто її не підніме. Ну, це такого не може бути, що як це можна картошку, ми ж голодні все життя були. І мати, і батько Сусани Кац з великої родини. За розповідями батьків Сусана знає, будинки, в яких жили тоді євреї, спалили. І майже усіх рідних розстріляли. – Все спалили і всіх. Повбивали і бабушку Лею, і маминого брата, і шестеро дітей, і сестру ципочку. Всіх розстрілювали, нам потім розповідали. Не залишилося нікого. Про тих, хто врятувався, каже, знає небагато. У цьому зіньківській бабі Яр там виступають зіківчані, то вони говорили, що дуже багато було людей, до трьох тисяч. Але... Коли ми повернулися, то тільки 10 сімейств повернулися, ті, що залишилися живими. За словами Сусани про розстріл євреїв, у колишньому Віньковецькому районі вона з чоловіком зняли документальну стрічку. Ці події вони зафільмували з розповідей очевидців. Їх розстріляли всіх, діти, мами, і тати всі, і кинули в ян і засипали землею, і та земля рухалася. Шокі, і цього забили, а того не забили, а кинути кинули. Зараз Сусана, який вдалося кілька разів рятуватися під час Голокосту, пише історію власної родини. Спогади їх хоче передати нащадкам. Мені дуже хочеться, щоб вони знали цю голу правду, як вона є. Як, як це було? Як нас і коли ми приїхали назад в Зіньків, те, що нам розповідали? Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.